Kus on lugu? Päkkabik kadus ära. Tulime koos metsa, aga üles ei leia. Ma ei saa ju ilma päkkabikute hakata juttu lugema. Päkkabik, päkkabik! Oh, siin sa oledki mul. Tule ruttu, hakkame juttu lugema. Ilma sinuta ei saama kuidagi juttu lugeda. Aga mina loen teile nüüd uue juttu. Ja see jutt räägib ühest perest. Aga kuula ise. Jutu pealkiri on kirvesupp. Ja selle looautor on küllike adamson. Väljas olid juba pimedad sügisõhtud. Perekond mets oli kodus, isa, ema ja vanaema olid köögis toimetamas. Isa pingutas kruvi keerajaga logiseva tabureti jala kruvi, ema luges maakonna ajalehte ja vanaema poni nõuderestilt puhtaid taldrikuid kappi. Lapsed, neljandas klassis õppiv Karla, mängis oma toas arvutis ja laste ajas käiv on ette, istus elutoa vaibal ning vaatas telekas sipsiku multikat. Üldse oli õhtu kõigi jaoks väga rahulik ja kellelgi polnud enam kuskile kiiret. Ühtäki tormas Karla oma toast kööki. Süüa ka juba saab vähe, kõht on räme tühi. Kohe kiirelt oli ka nete köökis. Emme, tohon süüa, mitte nuudleid, mitte pannikartulid. Ja mina keeldun söömast järjekordselt mingid makaroni piimasuppi. Olge ükskord normaalsed, tahaks nagu päris söökiväe. Ma ei tee enne ridagi matemaatika ülesandest, teatas Karla häälekalt üle köögi. Ja mina ei pane ilusti sipsiku plaati karpi tagasi, oli Anette Venna ka mestis. Ta hohtilla, mis me nüüd siis teeme, oli isa midagi popisemas, aga vanaema jõudis ette. See oli peres nii tavaline, et vanaema jõudis üldse kõigist pereliikmetest igas asjas ja igale poole ette. Vanaema tõusis krabsakalt isa parandatud taburetile. Ise kulbiga keerutades nagu mingi väepealik ja kuulutas kõrgelt lambikuplialt. Täna teeme kirves suppi. Isa läks selle peale näost valgeks. Emal kukkus ajaleht käest. Karla ja Nette jäid soola sambana seisma ning jälgisid suu ammuli vanaema. Et mida vanaema järgmiseks ütleb? Köögis oli hetk nii hiirvaikne, et vabalt oleks võinud kuulda tolmu kübeme kukkumist. Isenesest mõist oli vanaemal hoog sees. Järgmiseks krapsas ta taburetilt maha, Siis otsis Pliidile pere kõige suurema kastruli ning tõstis kastruli kaand kergitades Pliidi kõrval seisnud Kirve kolinaga kastrulisse. Kirve kastrulisse kadudes tuu isa ko isal kohe kõne võime tagasi. Ta pani käed puusa ja teatas. Nii! Nüüd ma ei saa küll enam aru. Kus on solidaarsus? Miks ainult minu asjad ära viiakse või süüakse? Halle seile viidi lauta minu triibuline ja veel täiesti külbli kampsun kanadele pesasoojaks. Ja nüüd keedetakse järgmiseks minu kõige parem kirves perele supiks. Ema itsitas laua tagant vaikselt pihku, endal põsed õhetamas ja trööstis isa talle millegi pärast hellalt silma pilgutades. Ole nüüd, sina ja solitoorsus, loomulikult teeme kirvesuppi. Väepealikust vanaema hoog ei olnud vahepeal krammi võrdki raugenud ja ta jätkas tuliselt. Ema, koorikartulid isa, teeb allat tuli. korla tükelda porgandid. Anette võtsi kapis soulatops ja pipratops. Ise aga kallas samal ajal kastrulist keetmist ootavale kirvele lorinaga ämbrist vee peale. Ja nii. Oli köök mõnda aega siginat-saginat täis. Kõigil oli oma töö. Kes tegi alla tuld, kes kooris kartuleid, kes tükeldas porgandeid, kes otsis üles soolatopsi ja pipratopsi, kes valvas supikeemist? Lapsed olid muidugi põnevil ja maitsva kiirvesuppi ootuses. Vaatamata sellele ei jõudnud kogu aeg, ei jõudnud nad kogu aeg supide ajaks kööki jääda. Karla läks oma tuppa tegema kodutööks antud matemaatika ülesandeid ja nete alustas koguni kümnendat korda sipsiku multika vaatamist. Mõne aja pärast kostis siiski köögijõikselt üle maja vanaema kõlav hääl. Sümo Seda märgu on, et ei olnud vaja Karlale ja teile korrata. Heeks nad olid juba kirvesuppi lõhnu nina tunnud. Lapsed olid hüüdmise peale jooksujalul kaetud lauadaga ja istusid oma kohtadele. Vanaemaga tõstis kulbiga kõikide talrikutele kastrulist auravad kirvesuppi. Huvitaval kombel Kastrulist kirvest enam ei paistnud. Aga lõhnad ajasid küll suu vett jooksma. Neh, ongi teine ilusti pehmeks keenud, ütles vanaema muheldes ja kulbiga suppi segades. Mis pehmeks, mis teine? Ei taipanud isa. Et kirves on supises ilusti pehmeks keenud, selgitas ema, isale ja lastele otsa vaadates. Kirvesupp oli tõesti maitsev. Laste meelest kohe nii maitsev, et söödi ühte jutti mitu talrikku täit. Aitäh, ütlesid Karla ja Nette lõpuks laua ääres punnis kõhtudega tõustes. Kirvesupp tundus nende meelest maailma parim. Ainult oleks nad seda varem teadnud, oleksid nad vanaemalt kirvesuppi igapäev tellinud. Vanaema kuule, kui meil kõik kirved otsa saavad, siis kas võiks järgmiseks teha saesuppi, ahjuroobisuppi või kühblisupp? nurus karla vanaema meelitades. Või suka varda suppi, muiga isa omalt poolt. Ema ja isa pilgutasid jälle teine teisele silma. Huvitaval kombel ei olnud isa sel korral üldse vastu, et tema asjad ära süüakse. See on tõesti hea mõte. Oli vanaema ja ema ühel nõul ning isa noogutas neile hoogsalt kaasa. Ja väike on ette, keksis ümber laua ning laulis oma tehtud supilaulu. laulu. Sae sup, supp, kirvesup, kirvesupp, sae supp, küflisupp, kirvesupp. Kui kirvesupp oli laualt külma tõstetud, naeris perekond mets, Soojas köögis laginal veel pikalt, kuni magama mineku aeg kätte jõudis. Ja sellega jut lõppes. Soovin sulle ilusat jõuluaega ja mine uuri, mis seal väljas toimub, kas seal on ka palju lund. Nägemiseni!